Morjes. Totta se on. Nyt minäkin olen tubettaja sitten. Ja varmasti aluksi ainakin niin näitä videoita ehkä katsoo henkilöt, jotka ennestään tunnen. Mutta ihan siltä varalta, että jossakin vaiheessa joku uusikin eksyy, löytää videon, niin tota, kerronpa alkuun, että on 34-vuotias koulutukseltani yhteiskuntatieteiden maisteri. Asun tällä hetkellä Joensuussa. Ja minulla äh, on avopuoliso ja kissavanhus, joiden kanssa asustelen. Ja nykyään työskentelen sitten valtiohallinnossa pikkupyrokraattina Ja olen ihan vakituissa työsuhteessa. Ja äh, oikeastaan miksi ryhdyin näitä videoita tekemään, niin on se, että on 2013 vuodesta alkaen säännöllisesti epäsäännöllisesti kirjoitellut tällaista blogia, jonka nimi on nuori miehen Jupinaa. Vaikka tietysti, miten se nyt ottaa, onko 34 enää? nuori mies. Mutta tota, olkoon nyt tuolla nimellä, kunnes paremman keksii. Ja tässä blogissa on siis äh, yhteiskunnallisia asioita ihan niin kuin päivän politiikasta lähtien ja niin poispäin. Mutta sitten myöskin ihan, ihan niin kuin oma elämän henkilökohtaisia asioita. Ja tota, nyt sitten ajattelin vähän laajentaa myöskin tällaisen videon muoton. Ja tota, pyrin tässä sitten aina jonkun semmoisen mielenkiintoisen aiheen nostamaan esiin. Ja tietysti se, että jos pystyy edes yhtä ihmistä motivoimaan ja jotenkin inspiroimaan, ja että jos on samantyyppisiä ongelmia, pystyisi niihin jotakin helpotusta tai ratkaisua tuomaan, niin se, se olisi kyllä erittäin hienoa. Ja olisi sitten kaiken tämä vaiva arvosta, jota tämä YouTubettaminen vaatii. Esimerkiksi kun ei ole minkäännäköistä kokemusta tai mielenkiintoakaan ollut mihinkään videoeditointiin, niin opetteluttaa alkuu aika paljon. Ja kuten näkyy, niin tuotantoarvot ei oo tosiaan mitään miljoonan budjetin tasoa, että Katsotaan, että jos joskus sitten ottaa tulta alle, niin sitten up upgradaa välineistöä ja näin poispäin Mutta tota, pyrin jo tänä päivänä ensimmäisen varsinaisen videon tämän lisäksi tuuppaamaan Ja tarkoitus olisi, että kerran viikkoon aina jonkun lyhyen videon laittasin Ajattelin, että sunnuntai voisi olla semmoinen kiva päivä, että aina sunnuntaisi aamupäivällä niin tulisi uutta kontenttia niin sanotusti. Että kiitos kun katsoit ja katsotaan, mitenkä projekti ottaa tulta alle. Moi moi!